چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی تمہاری جان کو خطرہ ہے بیرونی بھی اور اندرونی بھی لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہارے پیچھے مافیا لگا ہوا ہے میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی پاکستان کی حقیقی آزادی ہے سابق وزیر نے کہا کہ سازش پاکستان کو غلام رکھنے کے لیے ہوئی ہے انہوں نے میر جعفر میر صادق سے متعلق بتایا کہ ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے میر جعفر ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراجدولا کے ساتھ غداری کی بنگال انگریزوں کے پاس گیا تو, ان... تو انہوں نے ٹیکس لگائے کسانوں سے پیسہ نکالا کسان غریب ہو گئے اور بنگال میں کروڑوں لوگ کہت سے مر گئے انہوں نے کہا کہ وزیر ملک کے والد کی جگہ ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں قوم کو کسی جنگ میں نہیں لے جاؤں گا میری ذمہ داری ہوتی ہے میں کبھی کسی اور کی جنگ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا میں چیری بلوسم بوٹ پالش نہیں میں اس ملک کا میر جعفر بھی نہیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ رہے پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو بہت بری ہے جب انگریز آیا تو بنگال سب سے امیر ریاست تھی انگریز گئے تو سب سے غریب ریاست تھی انہوں نے بھی میر جعفر قوم پر مسلط کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی سفارت خانے میں لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں عمران خان نے کہا کہ جو لوٹے ارکان تھے ان سے بھی ملاقاتیں شروع ہو گئیں ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو کہا کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو مشکلات ہوں گی ڈونلڈ لو لو کو پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے ایک دھمکی دی اور ہمارے ملک کی تباہی ہوئی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ امریکہ کو اڈے دیں گے میں نے کہا ایپسولوٹلی ناٹ پھر پوچھا گیا کہ دوبارہ امریکی جنگ میں شریک ہوں گے میں نے کہا ایپسولوٹلی ناٹ اس کے بعد ہمارے اتحادی بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں سازش کس قسم کی ہوئی پاکستانی قوم اندازہ لگا سکتی ہے عمران خان سے پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی نے کہا کہ عوام نے پہلے بھی عمران خان کو وزیر آزم بنایا دوبارہ بھی بنائیں گے